السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضراتكم في قناتنا على اليوتيوب لشرح كل الاجهزه الكهربائيه والادوات المنزليه من معرض الحاج ناجح ابو سمره بالمحله الكبرى بنحي حضراتكم ومعانا النهارده الاستاذ محمد العشري اهلا بك يا استاذ محمد هيكلمنا عن احدث المنتجات النهارده في الثلاجات ماركه وحجم وميزات والوان معانا النهارده يا استاذ محمد النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم حضراتكم عن الثلاجه السامسونج آه... التايلندي هي التلاجه سامسونج السامسونج دلوقتي حاليا بتنزل تلاجات آه... تلاجاتها في السوق يا اما تايلندي يا اما البولندي، البولندي اللي هي بتبقى كومبي اللي هي بتبتدي تحت والتلاجه فوق، اما هنتكلم عن الموديلات الموديلات اللي قدام حضراتكم اللي هي موديل التلاجه السامسونج اللي هي التايلندي، تلاجه سامسونج طبعا صناعه تايلندي بالكامل لو هنتكلم على موديل زي ده الموديل ده تمام سعه لتريه 440 لتر تمام استهلاك الكهرباء بتاعها 36 كيلو وات في الساعه تمام في الماتور بتاعها ديجيتال انفرتر طبعا ديجيتال انفرتر يعني بيوفر لي في الطاقه عشان كده هي 440 لتر بال... بالاستهلاك ده اقل استهلاك في معدل الكهرباء اقل استهلاك للكهرباء واعلى كفاءه ده بالنسبه للاستهلاك بتاعها ضمانها شامل ضمان شامل 10 سنوات تمام ده بالنسبه لبطاقه الكفاءه وشرح الماتور بالنسبة للبادي بتاعها، البادي بتاعها ده صجم جدف مضاد للصدى. بينزل من التلاجة السامسونج يا إما تلاجة صجم جدف مضاد للصدى، يا إما أنواع تانية بتبقى ستلس حاجة زي كده. يعني دي ستلس دي ستلس بالكامل، اللون ده ده مش لون، دي خامة، ده ستلس. تمام. تمام؟ وده موجود في شركات كتير. دي دي تلاجة تانية من تلاجات سامسونج. آه تلاجة تانية من تلاجات سامسونج. برضه ده من 10 سنين وأعلى معدل اعلى كفاءه واقل <تصفيق> استهلاك السي... أعلى... كفاءه للكهرباء واستهلاكها برده استهلاك كويس جدا يا اما زي, زي ما اتكلمنا الخامه من دي من بره بتبقى ساق في مضاد للصدى يا اما سدس والاثنين بيدوني نفس النتيجه اللي هو ان الصدى والبرومه ما بيديهوش فيها بسرعه ده بالنسبه لل... للبادي عندي المقابض بتاعتي مقابض واد شيك قابل للفك والتركيب على فكره تمام هنيجي نشوف الديفريزر الاول ده حجم الديفريزر طبعا حضرتك ممكن تزون فيها تلاقي هنا دي فتحات توزيع التبريد وظيفتها ان ايه دي فتحات توزيع التبريد عشان يبقى التبريد شامل لكل جزء مالتي اير فلو هنا توزيع التبريد مالتي اير فلو فتحات خلفيه وسحب تبريد امامي تمام اللي عندي الرف ده رف بارد مرن تمام عندي الاضاءه هنا اضاءه ليد تمام هتلاحظ في حاجه مكتوبه هنا توينج كولينج بلس توينج كولينج بلس دي احنا هنشرحها دلوقتي على لوحه التحكم دي يعني ايه توينج كولينج بلس؟ يعني نظامين تبريد مستقلين يعني ايه نظامين تبريد مستقلين؟ يعني التحكم في الفريزر منفصل عن التحكم في الكابينه يعني انا اقدر اشغل الفريزر واسيب الثلاجه؟ هقول لك يعني ايه نظامين تحكم منفصل يعني التحكم في ده التحكم منفصل عن تحكم الكابينه هو موتور واحد بس التحكم منفصل زي ما تقول ده لي سلابنتينا داخليه منفصل عن ده تمام ده أولاً تون كولينج لي كذا ميزه بس هنشرحه ده تون كولينج شرحه على البرد هنا أو على لوحه التحكم أو على شاشة التحكم جميلة ممكن حضرتك زون تمام هنا تون كولينج بلس هنا درجة حرارة الكامينا هنا درجات حرارة الديب فريزر من سالب 15 سلب 17 سلب 19 سلب 21 سلب 23 اعلى درجه الكابينه سالب سبعه سبعه خمسه ثلاثة اثنين واحد اعلى تبريد في هنا فريزر فريزر كونفيرت فريج فريزر هنا في تلات ثواني 3 سكند ضغطه صغيره على التل... 3 ثواني على الفريزر الديب فريزر بتاعي يشتغل كمان ضغطه ثلاث ثواني يفصل والكابينه هي اللي تبقى شغاله. الكابينه بس اللي تبقى شغاله والفريزر يبقى مفصول. والفريزر نبص على زرار الفريدش. برده مكتوب عليه 3 سكند. ضغطه صغيره الكابينه اشتغلت. ضغطه صغيره الكابينه مفصوله. يعني ممكن افصل الكابينه واشغل الديبريزر. العكس. طب الزرار اللي في النص مكتوب عليه فريزر كونفيرت اللي هو تحويل الديبريزر لكابينه يبقى برضه بيبرد ما بيجمدش يعني يبقى ثلاجه كامله من غير فريزر يبقى ثلاجه كامله من غير فريزر ده ميزة, ميزه مش موجوده في ثلاجات كتير في تلاجات كتيرة. تمام ليه الاوبشن ده؟ ان انا ممكن افصل الديبريزر لو انا ما فيش احتياج للديبريزر وعندي ديبريزر تاني مكفيني ديبريزر مستقل سيان اوف او راسي مكفيني فافصل الديبريزر واستخدم الكابينه فهيقلل لي برضه في استهلاك الكهرباء انا رايح رحلة بصيف رايح مشوار هقعد بره الشقة بتاعتي فترة ومش هخزن حاجة في الكابينة فافصلها واخلي الديب مش هجاي. عندي ديب فريزر رأسي مكفيني وعندي حاجات كتيرة محتاج تلاجة أكبر هحول الديب فريزر لتلاجة يبقى الجهاز ده كله بالنسبة لي تلاجة. دي مميزات التوين كولينج، ميزة تانية إن هو الروايح اللي في الديب فريزر ما بتتنقلش للروايح اللي في الكابينة. لأن التحكم هنا منفصل. نيجي نفتح الكابينه ونفتح الفريزر عندي جوالات هنا قابله للفك والتركيب تمام لان الستات الجديد عندنا طبعا من هواه التنظيف وكلام من ده ده جوال قابل للفك والتركيب لو انا عايز انضف التلاجه يعني سهل تفكه وتغسله وتكون مركبها تاني لوحدها من غير الاستعانه باي حد خبير غير استعانه بفني او باي حد تمام برده الكلام ده موجود في الكابينه اهو اقدر اجيبه واركب. تمام الخامة بتاعت الأرفف مرنة مش خامة ناشفة مرنة يعني لو حطيت أزايز كبيرة شوية هتضطر إن هي تعمل لي كده مرنة ما بتكسرش وكذلك تحت خامة مرنة لو هحط أزازة كبيرة مش مش الأرفف دي ميزة في الباب إن هو مش حاطط لي رف تحت ليه مش حاطط لي رف تحت عشان يدق لي, لي درج الخضار من هنا فيديني مساحة كبيرة في درج الخضار درج الخضار بيخرج وبيطلع بسلاسه ما بيحكش في البودي بتاع التلاجة تمام ده بايركس غير قابل للكسر دي فتحات الرطوبه الزايده جميل دي فتحات الرطوبه الزايده عشان ما تتكونش رطوبه زايده جوه الدرج فتبوظ لي الخضروات جميل الدرج عندي مجزع من جوه عشان يستحمل اسال اسطاب جديده عندي الارفف دي بقى بايركس الرف ده رف بيطلع معايا تمام بسهوله عندي الفريش روم اللي هي الزيرو زوم دي درجه حراره زيرو ده انا احط فيها مكونات اللحوم والاسماك والفراخ حافظه تقصد بالقيمه الغذائيه لمده 3 ايام متواصل كانك قطع اللحمه من عند الجرذون جميل تمام عندي هنا فلتر ديدو رايزنج ديدو رايزنج فلتر ده تنقيه فلتر تنقيه اضافي في الثلاجه بالاضافه للتون كولنج اللي هو فصل لي الروائح هنا عن هنا حاطط فلتر كمان ده بيديني تنقية اكتر للثلاجه ودي مساحه الثلاجه عموما تمام اشتغلت فريزر وكابينه وكا طبعا الاضاءه ليد الجوانب الجوانب متجلده الجوانب بتاعتها متجلده سواء في الموديل ده او في الموديل ده في اغلبيه الموديلات او في كل الموديلات ده يمنع جلده هو ع... طلاء عادي بس ورد شكل الجلد بس ده بيمنع اكتر مقاومه اكتر الصدا والبالور والنهارده احنا كده نكون لمينا التلاجه السامسونج اللي هي اثنين باب اللي الديفريزر بتاعها فوق والكابينه تحت التلاجه الطبيعيه في فيديوهات ثانيه ان شاء الله هنشرح لكم التلاجه الكومي اللي هي اللي بيبقى تحت والكابينه فوق بي صي... بي وان شاء الصيد الثلاجات السايد باي سايد ان شاء الله هنلم اغلبيه المنتجات لحضراتكم لحضراتكم تطلبوها منا في التعليقات وان شاء الله يعني نقدر نوفي اسئلتكم ونقدر نقدم لكم معلومه مفيده لوج الله باذن الله في القناه معانا هتحسوا ان انتم في قلب المول بالظبط وانتم في قلب البيوت المنتج شايفينه مواصفاته مميزاته الخام اللي هو مصنوع منها سواء محلي ولا مستورد تابعونا باذن الله ومتنسوش تنسوش تفعلوا زر الجرس في القناه وتكتبوا في الكومنتات اي تعليق استاذ محمد العش هيرد عليكم وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية ان شاء الله في الله رعايه الله